Kaixo denoi eta ongi horri, Euskarazko Wikipediaren ikastarotxo honetako lehenengo bideora. E, Bona, bueno, aurreko bideoa, zerogarrena aurkezpen txiki bat izan zen, ez balin badezute ikusi, hemen utziko dut e, lotura nahi e, balin badezute. Eta bideo horretan esaten genun bezala, e, lehenengo bideo hontan hitz egingo dugu e, Wikipediaren oinarri buruz, balore buruz, filosofiari buruz, bai, pixka bat Wikipedia zer den eta zertan oinarritzen den. Hemen ikusten dezuten hau, euskerazko wikipediako azala da. Hau, euskerazko wikipedia da, baina guztira iruren Wikipedia inguru daude, baizkuntze ezberdinetan, egindakoak. Wikipedia bakoitza independientea da, oinarri haman komun batzuk badituzte, bai gutxi gora bera, e, oinarri berdinen gainean, eraikiak dira, baina bakoitzak modu independientean funtzionatzen du, komunitatea da, eraikitzen duena. Xan bezala hau, euskerazko wikipediaren azala da, ikusi e, dezakezuen bezala, ba, momentu honetan irureunda, irurogeita irumila, sortzireun eta hogeita mairu artikulu existitzen dira euskeraz. Zerrenda batekin goba genu wikipedia guztien artean artikulu kopuruen arabera zenbagarren postuan dagoen bakoitza, bertan, bideo grabatzen nahi naizen momentuan ikusi estakegu euskerazkoa 31garren postuan dagola. ba esandako artikulu kopuru horrekin batzutan gorago gaude beste batzuetan berago eta bueno ez da kopuru txarra horrek esan nahi du gauza asko daudela euskerazko wikipedian baina oraindik asko falta zaigu egiteko eta egiteko dagoen guzti hori gogoratu behar berdegu auzolana oinarri hartuz egiten dela hasierako horri aldera itzultzen baldin ba naiz hemen hasiera agertzen zan Euskarazko Wikipediaren azalera, ikusten dezuten bezala esaldi bat agertzen dago ikaldean. Ongi etorri Wikipediara. Zuk ere hobetu dezakezun entziklopedia askera. Nahiko esaldi xinplea ematen du, baino esalditze honetan laburbiltzen da oso ondo Wikipediaren filosofia litzatekeena. Eta bideo hontan ba honek gordetzen duen guzti horri buruz hitz egin nahi dut eta hortarako bat, zatika jongo naiz elementu diferenteak aipatzen. Vale, ikusten dezuten bezala hasieran jartzen du zukere hobetu dezakezun e, entziklopedia askea, eta hoain dela gutxi arte zukere hobetu beharrean e, jartzen zun edonork aldatu dezakeen entziklopedia askea. Zuk ere hobetu eta edonork aldatu nahiko antzekoa ematen du arren ez diia gauza bera. E, ez da gauza bera, e, lehenenketa behin esatea edonork edo esatea zukere. Haii onork esaten baldin baduzu azken finean, Ez da inor konkretua esatea, da edo zein pertsona, eta edo zein pertsona esatea edo inorrez esatea nahiko antzekoa da. Horregatikan, hoa gutxi egindako aldaketan edo norken duzan eta zuk ere jarri zen. Zuk ere horrek interpelazio zuzena egiten dio Wikipedia irakurtzen duen edozein pertsonari. Wikipedia sartzen den pertsona guztiei zuzenduta dago. Seguro, ere badakizula zerbait, e, Wikipedian falta dena. Seguruzuk ere, egin zenez hakela, ekarpenen bat, ba, apasionatzen zaitun, gairen baten inguruan. Edo, seguruzuk ere, ba, daukazula jakintzaren bat, ba, wikipediako artikuluren batean, falta dena edo txertatu litekeena. Ez du zertan zerbait handia izan beharrik. Hagean zerbait oso txikia da, Baino da modu bat esateko e, pertsona guztiok daukagula ekarpena egiteko aukera eta ekarpen hori egiteko bidea, wikipediaren bidez. Eta esan bezala horrekin batera aldatu da baita ere hobetu terminoa horrein dela gutxi arte aldatu jartzen zuen eta aldaketak badenok dakigu okerrera ere izan daitezkeela eta Wikipedian ez ditugu okerrera egindako aldaketak nahi Beti hobetzea da helburua Hala ere, e, bai gustatuko litzaidake zehaztea hobetu horrek esan nahi asko izan ditzakela. Beti ez da artikulu bat obetzea, artikulua luzatzea edo izugarrizko artikulu puska idaztea E, zerbait hobetzea izan daiteke justu kontrakoa. Ba, oso oso luzea den artikulu bat hartu berrirakurri eta berriz reformulatu eta agian ba, modu laburraago eta argiago batean idaztea. Hori ere artikulu bat hobetzea da. Edo artikuluetan erabilita dauden erreferentziak errepasatzea e oraindik ere baliagarriak diren edo ez. Edo artikuluei kategoriak jartzea baiiz ero bilak eta egiterako garaian, kategoriak, Ondo jarrita dukitzea oso gauza importantea da eta hori ere Wikipedia hobetzeko modu bat da. Beraz, Wikipedia hobetzea ez da beti parrafopilla bat idaztea. Wikipedia hobetzeko modu asko daude. Esaldian horren ondoren agertzen zaigun beste termino garrantzitsua entziklopedia da. Wikipedia entziklopedia bat da, eta hori ez zaigu ahaztu behar. Batzutan, e, zakit, entziklopediaren oso irudi finkoa daukagu, bai, ba, liburutegi batean, apalaren osotasun bat hartzen duten liburu liburupotolopila bat, hori izan daitekeagian batzuen imaginarioan entziklopedia bat, baina Wikipedia ere hala da, eta horrek esan nahi du Wikipedian idazten dugunean entziklopedia batean idazten ari garela kontutan hartu behar degula. Eta zer suposatzen du entziklopedia batean idazteak? Ba, Idazteko eh, arau edo idazteko estilo batzuk kontutan hartzea. Bai ez da gauza bera, nire esabe sozialetan idaztea, nire blogean idaztea, edo eh, nire urrutiko lagun bati, e bat idaztea, edo entziklopedia batean informazioa gehitzea. Lehenik eta behin adibidez, kontutan hartu behar dugu, bertan sartzen dugun informazioak nola baiteko relevantzia, nola garrantzia izan behar duela. Egia da, relevantzia zer den edo garrantzia edukitzea zer dan, eztabaidagarria den zerbait dela. Ba, batzuentzat garrantzitsua izan daitekeen zerbait, beste batzuentzat agian ez da eta hor debateak egon daitezke. Egon daitezke eta egoten dira. Ba, bueno, daiteke zerk balaukan lekua edo zer e, Wikipedia bezalako entziklopedia batean. Baina bueno, oinarri bezala, baida garrantzitsua hori pentsatzea, ez da? Nik zerbait idatzi behar badut, e, garrantzia minimo bat izan behar duela, kontutan hartu behar dut. Adibide bat jartzeagatik ulertzeko e, zertaz harigarren aipatzen degunean. Nik adibidez, ezingo nuke nire kuadrilari buruzko artikulu bat idatzi. Naiz eta pentsatu nire kuadrila munduko kuadrilarik zoragarriena dela, ba ez du merezi Wikipedian artikulu bat. Eta ezin gonuke idatzi, ba nire kuadrilan John, peio hainara maider eta nik osatzen dugula, eta ostiraletan pote bat hartzeko elkartzen garela hauzoko betiko tabernan eta asteburuetan buruetan mendira joatea guztetzen zaigula. Informazio hori, naiz eta nik nire kuadreia izugarri maitatu, ez da, nahikoa garrantzitsua, nahikoa relevantea, entziklopedia batean sartzeko. Baina, imaginatu, nire kuadreia eh, aukeratzen dutela mundu osoko kuadreia guztien artean, ba, ilargira eh, nasak egingo duen espedizio batean, joan dadin, Bale bai ikertzeko nola funtzionatzen duen kuadria batek sozialki largira egindako bidaia batean eta ondoren ba, ondorioak aztertu eta horren ikerketa bate Imaginatu nire kuadria aukeratzen dutela horretarako. Kasu horretan nire kuadreak bai berezkolo luke artikulu bat Wikipedian. Euskarazko Wikipedian eta gainontzeko Wikipedia guztietan ere bai relevantzia edo garrantzia handiko zerbait egin duelako. Eda kasu hortan, E, kuadriari buruzko artikuloa idatziko jarri jarrin ezake, nire kuadriaz zeineko osatzen duen, poteatzeko zeoitura daukagun, eta hasteguruetan mendira joaten garen edo ez. Ha, bueno, detaile horiek kuadriaz hobeto ezagutzeko balio dezaketelako. Hor dago, diferentzia, bai badakik oso adibide simplea, kutrea izan daitekela, baina nik uste balio duela obetu ulertzeko garrantziaz edo relevantzia esaten degunean zertazari garen. Idazterakoan kontutan hartu behar dugun beste gauza bat da alik eta ikuspuntu neutralena mantendu du behar dugula. Bai, nik gai baten inguruan idatzi behar baldin bat eta artikulu bat, artikulu horretan ezin ez da nabaritu nik gai horrekiko daukadan iritzia. Nere ikuspuntuak hortik kanpo geratu behar du. Horrek ez du esan nahi artikuluan iritzi ezberdinak baldin badaude, iritzi horiek sartu beharrez zikudanik. Sartu ditzaket eta sartu behar ditut baten inguruan dauden ikuspuntu ezberdinak. Baina beti esan beharko dut nork eman iritzia den eta pixu berdina eskeni beharko diet iritzi ezberdinei. Hau ere, ala ere, tentu sartu behar den zerbait da, zek gauza bat da iritzi ezberdinak izatea eta maila berdinean dauden ikuspuntu ezberdinak izatea eta beste gauza bat da, Establezitua eta frogatua dagoen zerbaiten inguruan kontrakotasun edo bestelako alternativa batzuk proposatzea. Hau da, adibidez, nik e, lurrari buruzko artikulua egiten baldin badet, ez diot pisu bera emango, e, lurra esferikoa dela esaten duen ikuspuntu horri edo lurra laua dela esaten duenari. Baize ez daude posizio berean. Ikerketek eta zientziak frogatu du. Lurraren itxura, lurraren forma zein dan, bai, esferikoa beti komillen artean, ba chapalagoa delako bi puntuetatik, baina bueno, hori frogatua dagoen zerbait da. Eta horri emango diot dagokion lekua. Bai, lurrari buruzko artikulua idatziko du denean, lurraren formari buruzko atalean hori da, azalduko dugana. Gero, agian sartu dezaket beste atalen bat lurraren, formaren, inguruko alternativa ezberdinak proposatzen dituzten beste teoria batzuk aipatuz, eta hor sartu nezake ba, lurra laua dela esaten duen teoria, edo sartu nezake baita ere lurra esferikoa eta barrutik utxa dela esaten duen beste teoria bat, hor pilatu nitzaketan eta aipatu nitzaketan teoria guzti horiek, baina ez inola ere pisu bada emango. Ez direlako bi iritzi ezberdin, bat frogatutako gauza bat da eta bestea ba bueno, teoria alternatibo bat. Espero de ta ulertzea neutraltasuna esaten dudanean zertaz ari naizen. Eta honi lotuta aipatu nahi ditut erreferentzia. Gogoratu dezagun, Wikipedian idazten aregara eta Wikipedia entziklopedia bat da. Wikipedia ez esta zerbait lehenengo aldiz publikatzeko leku bat. Baina nik ikergetaren bat egin baldin badut edo zerbait e, publikatu nahi baldin badut, e, zerbait orain arte inoiz publikatu ez dena, ezin dut Wikipedian egin. Horretarako ba, artikuluak, artikulu zientifikoak edo liburuak edo bestelako publikazioak daude. Wikipedian ez da ezer lehen aldiz publikatzen. Wikipedian egiten dena da, Ordura arte beste nunbaiten publikatutakoa bildu eta irakurleari aurkeztu. Eta esan bezala hemen e, garrantzia handia dute erreferentziek. Irakurleari esan behar diot irakurtzenari den hori nik idatzi deten hori nundik atera deten. nundik ateratako informazioa den. Bazeliburutan konsultatu dudan, edo ze artikulutan publikatu den, edo irakurleak aukera duki behar du irakurtzenari den hori benetan ala dela konprobatua izateko. bai, eta jatorrizko iturrira joateko. Horregatik, bai, enziklopedia honetako elementu garrantzitsu bat erreferentziak dira. Eta guztia esan da e, esaldi honetako azkenengo elementura iritsiko ginateke. Entziklopedia askea. Bai Wikipedia entziklopedia aske bat da eta askea kontzeptu horrek ba, esan nahi asko ditu. Alde batetik askea da edonork editatu dezakkelkoedonork egin ditzakelako ekarpenak. Eta edonor esaten dugunean edo lehen esan bezala zuk ere aipatzen genuenean, e, Horrek esan nahi du modu anonimoan ere egin daitezkela ekarpenak. Bai nik nire izena eanda egin ditzaket aldaketa Wikipedian baina izenik eman gabe modu anonimo batean ere egin ditzaket. Eta egia da, honek batzuetan zailtasun asko sortzen dituela, baina Wikipediak dituen urte guzti hauetako esperientziak erakutsi du ekarpen oso interesgarriak eta oso baliotsuak lortzen direla anonimotasuneko aukerarekin. Eta beraz, alde onak eta txarrak balantzan jarrita, orain goz alde honek irabazten dute eta horregatik ba, anonimotasunetikan editatzeko aukera mantentzen du Wikipediak. Askea da baita ere, edonor konsultatu dezakelako. Egia da, ba, bueno, interneterako koneksio bat eta e, gailu bat behar dezula Wikipedia konsultatzeko, baina doakoa da, ez daukazu ordaindu beharrik bertara sartzeko, ez dirutan ez da publizitatean ere, ze, bueno, interneten gauza kontsumitzen ditugunean, askotan hartzailearen aldetik zerbait ordaindzeko modua publizitatea jasotzea da. Esan bezala ez da Wikipediaren kasua, Wikipediaak ez du publizitaterik, eta ba, bueno, edonork kontsultatu dezake. Eta azkenik Wikipedia askea da edukien ikuspuntu batetik. E, Wikipedian dauden eduki guztiak erabilera askekoak dira. Neri Wikipediako artikulu bat asko gustatzen bazait edo oso interesgarria iruditzen baldin bazait, nahi baldin badet imprimatu dezaket edo liburu formatua eman diezaioket eta oparitu dezaket edo saldu dezaket. Nahi dudana dezaket Wikipedian sartuta dagoen edukiarekin. Horrek suposatzen du Wikipedian sartzen dugun eduki guztiak ere erabilera askekoa izan behar dula. Bai, nik ezin ez dut Wikipedian jarri erabilera eskubideak mugatuta dituen eduki bat. Eta honekin bukatuko genuke sarreran agertzen zaigun esalditza horren inguruko analisisia. Bai, esan bezala, esaldi sinple bat ematen du, baina pixka bat begiratzen hasiz gero, ba Wikipediari buruz askoa dirazten duen esaldi bat da. Eta hauel litzateke lehenengo bideo honetan esan beharreko guztia. Urrengo bideoan komunitateari buruz hitz egingo dugu. Esan dugu, haueuskerazko Wikipedia eta wikipedia guztiak auzolanean eraikitzen diren entziklopediak direla eta urrengo bideoan ikusiko dugu komunitate horrek pixka bat nola funtzionatzen duen eta nola egiten den auzolan hori. Besterik ez oraingoz. Eskerrik asko eta urrengo bideora arte.